Bydlím v bytě. Ano, mám dvě spolubydlící, Martina, moje sestřenice, a Aneta, moje kamarádka. A teď bydlím v bytě, malém bytě, v garsonce. Ne, nemám spolubydlící. Bydlíme tady s kamarády na apartmánu. Moji spolubydlící se jmenují Jakub a Mikuláš. Bydlím v bytě, v panelovém domě. Ne, nemám spolubydlící, bydlím sama. Bydlím v bytě. Mám dva spolubydlící. A jak se jmenuje Jeden se jmenuje Radek a druhý je Mikuláš. Ano, bydlím v bytě. Máte spolubydlící? Můj spolubydlící je můj přítel. Bydlíme v bytě. V Praze bydlíme v bytě, v čindžáku. Bydlíme spolu. <laughs> <Tam>. <laughs>